استموت من الجوع تريدون تطن مليون مليون بست 6 اشهر يعيش الانسان مليون تريد عايشونا كتلتونا جوع مي ماكو السفير التركي يقول انتم الحكومه تقولوا سدوا الماي سدوا المنافذ تموتون جوع وزاره الزراعه وينكم نايمين وزاره ال وزاره الصناعه 50000 عامل معطل عن العمل وينكم وين دوركم وأنا اي الوزاره؟ ما يشغلون هاي الناس؟ سوف تثور عليكم، سوف تخرج عليكم هؤلاء، سوف تخرج عليكم هذه الناس، إن ثورة رغيف الخبز قادمة، إن ثورة رغيف الخبز قادمة، لا تعطوا الناس مثاليات، يقول الشيخ أنت ما تحكي لا بالدين ولا بالصلاة، أي أيوة صلاة وأي دين والناس تموت جوعاً، من لقمة الطعام أسمع إليك، اكشف لي عن بطنك يا رسول الله، أنا أجوع انت مو جوعان انت نبي خاف جاي تاكل خاف الناس ذا تجيب لك لقمه يكشف القاعد عن بطنه فاذا هو يجوع قبل قبل التابع بمرتين الان اؤمن بك الان انت نبي حقا هذا اللي يريد يقود الناس هو هذا اللي يريد يقود اما تتعطل الاسماع فساد فساد اداري فساد حتى في المؤسسات الدينيه في اكبر مؤس... فساد المؤسسات الدينيه الذين يتولون علينا حتى لا نتكلم على فلان وفلان الفساد موجود حتى في المؤسسات الدينيه الشيعيه والسنيه لا بد على القائمين على ذلك ان يختاروا اولئك الذين لا يخافون الله ولا يخافون في الله لومه لائم ان يعطوا الحقوق لاهلها ويرجعوا المناة الموازين الحق هذا هذه كلمه الحق اسمعوها احنا مو حاقدين عليكم احنا ابنائكم احنا اولادكم اسمعوها يرحمكم الله اسمعوها قبل فوات الاوان هذه الان حر وموت بطيء وجوع قد اجتمع على الناس فاتقوا الله فان هذا البلد سوف يثور على الجميع اتقوا الله خلوا الله تخافونه خلوا مخافه الله بين عيونكم